Здравейте! Радвам се, че отново попаднахте на канала на ССБ Органайзери. Аз съм Виля Сичанова и в това видео ще ви разкрия накратко стъпките, които предприемам, за да си подсигуря една много по-добра следваща година. Също ще използвам момента да ви поканя и на нашето ежегодно и безплатно събитие, в което стъпка по стъпка ви споделям какво правя, как го правя и ще имате възможност да си изтеглите и безплатна работна книжка. Същата книжка можете да си поръчате от нашия сайт на хартиен вариант, отпечатана, цветна, красива, ако прецените, че това за вас е по-удобно. Все пак чуете първо какво прави, ако прецените, че това е за вас, ще се радвам да ви видя и на събитието, естествено, както винаги, линкове ще има в описанието на всичко, което ви е нужно. За много от вас не е тайна, че всяка година попълваме новогодишната книжка, така наречената новогодишна книжка, в която отразяваме всичко, което се е случило в предната година, по точки, разбира се, след молечко ще ви ги споделя и а, какво ще планираме за следващото година, от какво бихме искали да получим повече. Целта на това видео е да ви обясня какъв ще бъде ефекта за вас, когато попълните книжката, а след това вече всичко може да получите безплатно, както казахме и присъствието ви на събитието, което ще бъде онлайн събитие и свалянето на книжката, в която вече да споделите вашите стъпки, т.е. вашите мисли, нещата, които на вас са се случили, които ви искате за себе си или ви искате като двойка. Започваме първо с това, защо ние като личности да попълваме такава книжка. Основната причина е, че много често, когато протича годината, ние някакси пропускаме хубавите неща, които ни се случват или много бързо ги заправяме, взимаме ги за даденост, приемаме ги за нещо нормално, дори неща, които сме смятали, че ще е супер хубаво да ни се случат и когато вече са се случили от позицията на времето, ние не ги приемаме за толкова значими. Тоест, на първа стъпка ние ще си отчетем нещата, които са се случили и не са ни харесали, трябва да си вземем поука, за да не повтаряме ние същи грешки. Ще видим хубавите неща, които са се случили, за да можем да се фокусираме повече в хубавите неща и не толкова в негативните, защото знаете, че това, в което се фокусираме, от това получаваме повече ще си дадем време да се запитаме какво беше важното, което трябва да научим от тази готина. Целта на тази стъпка е просто да спрем да повтаряме едни и същи грешки и все пак да опишем нещата, които ние сме научили от неща, които сме изпитали на собствения си гръб и също така да добавим нещата, които сме разбрали като урок от хората около нас, от това, което сме видели. Всички знаем, че умните хора се учат и от грешките на другите, не от аз, само от своите собствени грешки. Другата причина, поради която е добре да се попълва такава книжка, е да видите повтарящи се модели, неща, които правите постоянно, искате да се отървете от тях. Също може да откриете, че а, много често или много поредни години си поставяте една и съща цел и някак си увлечени в ежедневието в спешността на, на определени събития. В един момент нашите цели остават на заден план, това е много често срещано. Обърнете внимание дали при вас не се получава точно така. Много често, всяка година пишем едно и също нещо и не го постигаме, на другата година отново го пишем и някакси това се у нас програмата, че всъщност ние не можем да постигнем това нещо. И колкото повече отлагаме с годините, толкова по-трудно е да имаме това, което сме си записали, което сме си възнамерили да имаме в живота си. Когато пропуснем така годината да мине покрай нас, без да, да направим един анализ, много често носим също и вина, а, оставаме неразбрани в някои случаи, обвиняваме се, носим обида, носим товари, тежести, които, които знаете, че пречат, за да бъдем Щастливия човек, който искаме да живеем този живот с лекота, но му се наслаждаваме. Добре, звучилото е се е случило. Нека да го видим. Нека да простим на този, на който имаме да простим. Нека да, а, нека да простим на себе си. Нека да се изясним с хората около нас, за да ни бъде по-леко да живеем. Знаете, че на английски а, forgiveness е прощаване, т.е. за да подарим, гиф да дадем, нали, защото, е, обяснявам го това, защото много от вас ми казват, как да простия такова нещо, нали, ми описват ситуацията. Ние прощаваме не за да унивиним човека, който е постъпил зле към нас, или към някой наш роднина, или близък човек и човек, който обичаме, ние прощаваме защото това са си негови грешки, това са си негови тежести, които той трябва да се оправи от тук нататък с тях. Визирам човека, който е поступил неправилно. А ние му прощаваме, за да не носим ние тази тежест, за да не ни пречи този, който. Се свърши определено нещо, той ще си носи отговорността за това нещо и винаги нещо за отговорността си се получава рано или късно. Не е нужно ние да, да таим този гняв, тази обида или вина или каквото и да е това за негативни чувства с ниски вибрации, които ни пречат да бъдем успешни човек, който искаме да бъдем. В тази книжка ще видите, че прилагаме и някои методи. Всъщност след като анализираме негативните неща, от които трябва да се получим, след това започваме да определяме нещата, които искаме да привлечем в живота си. Прилагаме определени техники, с които това да стане по-лесно, което да увеличим допускането на нещата, да се убедим, да знаем, че ние заслужаваме това нещо, което искаме, да изчистим всички самосаботиращи програми, които ни пречат средата, дори която ни пречи. И за първи път тази година, другото важно нещо, което ще направим е силата на двойката, ще приложим нещата, които са важни като стъпки, за да имаме една добра връзка и не само връзката ни е добра, ами всъщност да уеднаквим, да синхронизираме енергиите и целите си, да знаем къде отиваме като двойка. Често пъти... В двойката има една конкуренция, в която един партньор дърпа на една страна, другия на другата страна. Това е а, безмислено да има такъв тип връзка, според мен. А, когато да са изговорени между хората, когато двамата са съгласили, че това ще бъдат целите, за които работят, когато един, когато напредва изтегля след, другия, след това той го изпреварва, след това го дърпа на, на по-горно ниво, това за мен са добрите отношения, това за мен са градивните отношения. Когато една двойка работи с общи усилия да постигне нещо, тогава нещата се случват много по-бързо, защото вече двамата мислят за определена цел. двамата да възможно това да се случи. Ще видите в другите стъпки, в които ще направим да планираме финансово годината си, да знаем как да говорим без напрежение за финанси, с партньора си. Важна част от новогодишната книжка или от събитието, което ще проведем да изясним с партньора си нещата, които са ни важни, да изясним нещата, които сме преминали заедно през тях, направили са ни по-силни, или сме останали неразбрани, или не сме получили подкрепа, или сме искали нещо като подаръка, не сме го получили. А, партньора по принцип приемаме, че трябва да знае какво искаме ние. Това, знаете, че е невъзможно. Никой не може да ни бъде в главата, ако ние не сме му казали какво искаме, защо след това му се сърдим за това, че не сме получили това или не е реагирал така, както ние очакваме да реагира, когато на него не му е ясно ние какво целим и какво ценим и какво ни прави щастливи. Също в една от стъпките ще си изясним как разбираме ние любовта, и как партньора ни разбира любовта, защото това са различни неща, има различни методи, по които можем да се чувстваме обичани. Обикновенно, така както ние се чувстваме обичани, това правим за партньора си. Ще ви дам един малък пример. Ако аз, примерно, обичам да ми се помага, отколкото да ми се правят подаръци или каквото и да е, т.е. аз, ако разбирам любовта, като някой да ме попита, имам ли нужда от помощ, да ми помогне с някакви ежедневни задачи или пък да ми улесни ежедневието, общо казано, а партньора ми примерно разбира любовта, като получава подаръци, тогава аз какво правя, чисто хипотетично, аз се опитвам да го освободя от неговите ангажименти, да взема още ангажименти върху себе си, защото така си мисля, че той ще се чувства обичан. Той пък от своя страна ми прави подаръци, т.е. заливаме с подаръци, примерно, и обаче в един момент аз не мога да разбера, че той ме обича, аз не му давам подаръците, което той иска, а пък той не ми дава помощта, която аз искам. И въпреки, че двамата да си обичаме искаме да си изразим любовта, другия... Не я разбира по този начин, това просто отделете време да разберете кое е ценното за вас, вижте вашия партньор какво от тези неща прави за вас. Има 4 типа начина по които се чувстваме обичани, това ще си го обсъдим на събитието, вижте си откриете вашия начин, ще откриете този на партньор ви и ще видите с колко по-малко усилие ще можете да го направите щастлив и за да обобщим защо да присъствате на това събитие и дай Боже да доведете партньора си на него първо защото ще си отдадем заслуженото. Ще се похвалим за нещата, които сме постигнали през изминалата година. Ще си поставим целите в новата, така че да не оставяме нещата на случайността и да знаем кое ни е важно да постигнем и да се фокусираме, да си го постигнем. След това ще ви покажем и как вече да разработите план за постигането на тези неща и как по лесничко да си го постигнете още в самото събитие ще направим няколко стъпки, ще ви споделим няколко техники, по които да допуснете нещата да се материализират в живота ви. След това ще направим така, че да изговорим, да изясним всички неща с партньора си, кое не е важно, кое не е станало както трябва, какво е можело да направим по-добре като двойка. Дай Боже! И вашия партньор да направи същото. Ако събитието след това успеете да го хванете на запис, защото ще има няколко дни, в които ще стои на запис. Не знам кога ще гледате това видео, но ако успеете да хванете записа на събитието или пък дори да не успеете, в книжката, която ще си свалите, там имаме указания, в които много-много накратко, просто няма как да опишем всичко подробно с това, което ще ви дадем на живото събитие, но там си има указание какво да попълните, къде. Ще имате място да попълните вашите неща по отношение на двойката също и имате място и за партньора, където той пък да попълни неговите неща и след това да си ги прочетете, да си ги синхронизирате и да изберете пъти по който искате да се движи вашата двойка в следващата година, какво искате да постигнете. В финансовите си цели, в лукс, в почивки, в отношения, какво ще си дадете като внимание, като време, какво ще направите с децата, как ще се развие вашата връзка на следващ етап, кога искате да се случи този етап. Всичко това ще правим на живото ни събитие. Не забравяйте да се запишете. Когато се запишете на линка, който е по-долу в описанието, ще получите един имейл, който трябва да потвърдите, че наистина сте искали да се запишете. Това не е наше изискване, това е изискване вече на GDPR, т.е. вие не можете да получате съобщение от нас, без да сте потвърдили, че ги искате. Т.е. по този начин избягвам момента, в който може да някой друг да ви запише, Вие да не искате да получите това съобщение от нас. Така че това се налага, трябва да го направите, не от нас. Ако не го потвърдите, няма да можете да получите нашето съобщение. Просто си го потърсете в джанг, в рекламни съобщения, не знам каква пошта, ползвате и къде ще отиде, но го потърсете до 5 минутки, 10 максимум след записването, то трябва да ви е в почтата. Ако имате нужда да Помощ, просто ни пишете на страницата на SSB Organizer и във Facebook, на лично съобщение, където пожелаете, на имейл, каквото ви е по-лесно, направете го. Ние ще ви съдействаме, ще се радваме да ви видим на нашето събитие. Бъдете добри, споделете и с приятели, на които желаете успеха, които желаете да имат това, за което мечтаят. А и не забравяйте, че когато направим добро, то се връща при нас. Може да не е от същото място, но задължително ще се върне. Така че споделете, моля, още сега.